în fa -a guvernului, se cere demisia lui Tudorel Toader. Angajații din penitenciare vor cere în strada, alături de colegii politistii, condiții de lucru mai bune si o salarizare echitabilă pentru sectorul de aparare, ordine publica și si siguranta națională. Protestul va avea loc în piața Revoluției, în fata mai 0900. Si 200 Infiata Victoriei, infata guvernului, 1300-1600, fiind aseptatii peste 300 de si ofițer din toate penitenciarele din Tara, în de solidaritate cu politistii romanzi pentru apărarea drepturilor angajatilor din penitenciare. Cerem guvernului României atatirea condițiilor de lucru din penitenciare. Angajații din penitenciare lucrează în condițiile improprii din penitenciare cate 25-30 de ani, de risc pentru viața, sănătate și si siguranta personală. Cerem investiții în in condiții de muncă si dotari care să asigure protecția personalului și si stoparea fenomenului violentei in penitenciare. Doar în in 2017, înregistrandu-se 95 de atacuri grave la adresa personalului. Conditii echitabile de salarizare și si pensionare. Prestările prevăzute în legea cadru a salarizării 153 pe 2017 trebuie aplicate în mod echitabil și si pentru sectorul de apărare, ordine publica și si siguranta națională. Împingem categorii, discriminarile între categorii profesionale pe care quality afliată la guvernare le practica din ratiuni pur politice. Cerem ca nedreptatea prin care pensiile militare au fost tăiate cu 30 începând cu septembrie 2017, 8.95 pe 2017, să fie reparată urgent. După o viață petrecută în condiții de lucru improprii, angajații penitenciarelor merita venituri predictibile și decente la retragerea din activitate. Demiterea lui Tudor Elfoader din funcția de ministru al justiției. Tudorel Toader subminează modernizarea sistemului penitenciar romanesc prin incompetent și Niciun proiect referitor la îmbunătățirea condițiilor din penitenciare nu a fost realizat, iar bugetul de investiții al penitenciarelor. Tudorel Toader a făcut infractorul vedeta. Reducându-i arbitrar pedeapsa, supremindu-l si pentru infracțiuni. Victimele infracțiunilor si cei care în fapt judecători, judecatori, procurori, grefieri, personal auxiliar, consilier de probatiune si angajații din penitenciare sunt tratati cu dispreț și o totala lipsă de interes. Tudorel Toader se face vinovat de neplata orelor suplimentare nerecuperate, ci astfel un furt de proporții din salariile angajatilor din penitenciare, acestea fiind privati de plata a peste un milion de ore suplimentare nerecuperate, situație rezolvată pentru viitor printr-o lege recentă, insa ca datoria istorică să fie achitată. Cazul în care guvernul nu rezolva aceste doleante, angajații din penitenciare vor continua protestele prin pichetarii la nivelul penitenciarelor. Si refuzul de a efectua o resuplimentare pane la blocarea activității penitenciarelor. Se arată într un comunicat remis stil pe surse.